Už vás někdy napadlo, jak se dá nahlédnout nitra lidského těla? Při zkoumání třeba ovoce je to naprosto jednoduché. Prostě ho vemu a rozpůlim. No jo, ale půlit člověka nemůžeme, to by pro něj byla konečná. Proto byly vynalezeny jiné metody. Asi tou nejznámější, která vás určitě napadne, je rentgen. Díky rentgenovým snímkům se mohli lidé vůbec poprvé podívat do nitra člověka, aniž by do těla museli skutečně řezat. Při rentgenování například zlomeniny prochází pronikavé záření většinou látek, tedy i lidským tělem. Ty jej v různé míře pohlcují. Tak vzniká stínový obraz jejich vnitřku. Takový snímek se nám pak může zdát jako negativ fotografie. Duté prostory těla, například plíce, jsou na obrazu tmavé a hutnější tkáně, například kosti, jsou zobrazeny světlou barvou. Nevýhodou této metody však je, že nám neukazuje přílišné detaily a například jednotlivé orgány se mohou překrývat. Problém je i to, že 3D objekt, tělo, vidíte jen ve 2D, na desce. Proto existují i další metody. Pojďme se podívat na tuto vychytávku. Hustý, co? Takhle se můžeme podívat i na jiné tvory, ale nás teď bude zajímat člověk. Tyto snímky vznikly díky metodě výpočetní tomografie. Vy jistě budete znát pod názvem CT, neboli computer tomography. Tato metoda, na rozdíl od rentgenu, umožňuje pořizovat snímky těla, i pod jinými úhly. Vzniká pak 3D model. Výpočetní tomografie je metodou, která také využívá rentgenové záření. Pacient je uložen a fixován na posuvném lůžku. Ve stojanu okolo něj je umístěn zdroj rentgenového záření a na opačné straně je sada detektorů rentgenového záření. Moderní přístroje mají detektory umístěné po celém obvodu stojanu přístroj postupně pořizuje tzv. transverzální řezy, tedy kolmé na dlouhou osu těla. Můžete si to představit tak, jako když například krájíte chleba. Po jednom cyklu se zařízení zdroje záření i detektorů pootočí o určitý úhel a cyklus se opakuje. V počítači se poté tyto snímky složí a vznikne nám 3D model našeho těla. Je neuvěřitelné, jak daleko už se posunuly naše technologie. No tak teď už jenom to živé promítnutí těla jako hologramu a je to.